Joo, ohjelmassa on, on mun ja Paulinan nimi vähän tämmöisenä valjakkona kaikissa kohdissa, mutta Pauliina on tänään nyt omat puheenvuoronsa pääasiassa jo käyttänyt. Toki vastaa kysymyksiin, jos niistä vielä, vielä tulee. Ja mä puhun nyt, kun siirrytään tähän ää, sosiaalityön tutkimukseen. Ää, Miten mä käytän teidän arvokkaat viimeiset 45 minuuttia tästä työskentelypäivästä, niin mä olen ainakin ajatellut, että se jakaantuisi näin, että ensiksi puhun tästä, tosiaan tästä sosiaalityön tutkimuksen suunnitelmasta ja minkälaista yhteistyötä teidän kanssa, alueiden kanssa on tarkoitus siinä tehdä. Ja sen jälkeen käytän 10 minuuttia sen HB-taustomateriaalin sen diasetin mainostamiseen, että miten sitä voisi ja kannattaisi hyödyntää, mikä nyt on kaikkien käytettävissä siellä yhteistyötilassa ja josta tänään vähän on jo puhuttu, mitä, mitä Pauliina on noiden omien esitystensä taustalla käyttänyt ja tulee myös jatkossa sitten hyödyntämään, mutta, mutta sitä teille pikkasen vielä sitten tänään mainostan, koska se liittyy myös kaikkeen tähän yhteiseen ja, ja sitten erilliseen jatkotyöskentelyyn, tutkimukseen ja kehittämiseen tässä hankkeessa. Ja, ja viimeiset ää, viisi minuuttia ehkä nyt sitten lyhyenä evästyksenä niin kuin sy syksyn tähän yhteiseen jatkotyöskentelyyn. Siitä Päivi ja Iiro puhui jo aamun alkajaisiksi ja toki siihen niin kuin varmaan huomisen aikanakin palataan ja, ja kaikissa muissa yhteyksissä, mutta käytän pienen hetken ennen ennen kuin tämä päivä päättyy, niin, niin tota, noin siihen myös. Ja sitten laitoin tuohon muistutuksena, että saa kysyä ja keskeyttää, jos puhun nopeasti, tai epäselvästi, tai epämääräisesti, niin tota, sitten vaan tassua sinne pystyy, ja Iiro, Iiro kertoo tai joku, että, että, että nyt on kysymystä kehissä. Mutta eteenpäin. Eli tota, äh, mä oon tosiaan, niin kuin viime lähipäivillä kerroin, niin sosiaalityön tutkija, ja nyt tiedän, että siellä on, on näyttöjen takana uusiakin työntekijöitä ja hankkeeseen rekrytoidaan koko ajan lisää työntekijöitä ja näin päin pois, niin, niin ihan tämän päivän koko sisältöä ajatellen ja myös tätä ajatellen, mitä mä nyt puhumaan, niin, niin kenenkään ei tarvi pelästyä tai ajatella, että no, tämä ei nyt mitenkään liity mun työhönni tai, tai siihen, mitä olen ajatellut tässä hankkeessa tehdä. Että, että tämä sosiaalityön tutkimusesitys käsittelee sitä, mitä minä sosiaalityön tutkijana tässä valtakunnallisessa hankkeessa olen tekemässä, ja sitten, että mitä on tekemässä yhdessä teidän alueiden sosiaalityöntekijöiden kanssa. Nyt tässä ensivaiheessa sosiaalityöntekijöiden kanssa, sitten alkuvuodesta toivottavasti sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa ja sitten loppukeväästä vielä, tuossa on tuo kolmosvaihe, mitä, mitä kohta kuvaan vähän tarkemminkin, niin, niin sitten ihan alueellisten toimijoiden kanssa laajemminkin, mutta siitä, siitä nyt sitten tarkemmin. Ihan alkuvaiheessa ollaan, on tosiaan 50-prosenttisena työntekijänä tässä ollut heinäkuun alusta saakka ja suunnitellut ja nyt viimeksi, tai tässä viimeisen kaksi kuukautta niin yhdessä Pauliinan kanssa tätä tutkimuksen organisoitumista tässä hankkeessa, niin nyt on siinä pisteessä, että ollaan alettu lähestyynteitä siellä alueilla, pyydetty alueellisia hankkeita tunnistaan niitä sosiaalityöntekijöitä, vammaispalvelun sosiaalityöntekijöitä, jotka olisivat halukkaita ja kiinnostuneita teidän alueelta osallistuun tähän tutkimukseen. Ja, tuota, ää, tietoa on siellä meidän yhteistyötilassa jo saatavilla tästä samasta tutkimussuunnitelmasta, mitä tuun nyt esittelemään. Ja sitten tuota, hankekirjeissä ja hankekahveilla on, on asiasta puhuttu ja tullaan jatkossakin puhumaan, että, että ilman muuta niin kuin kaikkiin kysymyksiin on, on tarkoitus saada multa tai meidän hanketoimiston väeltä vastaus, jos jotain ihmettelette. Mutta kun saan tietoa niistä työntekijöistä, ää, vammaispalvelun sosiaalityöntekijöistä, jotka olisi kiinnostuneita tai jotka on nyt jo siellä lankojen päässä tai alueellisissa hankkeissa kiinteästi mukana ja haluaisivat osallistua tähän tutkimukseen, niin äh, lähetän ihan kohdennetut infokirjeet heille marraskuun alussa ja toki sitten vielä hanke, äh, teidän hankepäälliköille tai, tai yhteyshenkilöille niin edelleen jaettavaksi. Mutta mun toive olisi, että siinä marraskuun puolivälissä olisi tiedossa ne äh, osallistuvat tai osallistumisesta kiinnostuneet sosiaalityöntekijät, koska se, että osoittaa kiinnostuksensa ei vielä ole mikään sitoutumus osallistua tutkimukseen, että sen jälkeen sitten tulee kaikki nämä lupa- ja, lupa ja tota, noin suostumusasiat, mutta mä en olla niitä lähettäen kaikille ympäriinsä, vaan, vaan sitten niille, ketkä on osallistumassa. Eli tota Todennäköisesti webropolia käyttämällä niin sitten tapahtuu se ilmoittautuminen niin tutkimushenkilöksi ja, ja siinä yhteydessä niin nämä suostumus ja, ja tota noin henkilötietoasiat asiat myös sitten selviää ja varmistetaan ja sovitaan mutta sen lisäksi että, että mitä näiden tutkimukseen osallistuvien sosiaalityöntekijöiden kanssa sovitaan niin niin on myös tätä niin kuin ylipäänsä tämän hankkeen tutkimukseen liittyvää eettistä pohdintaa tehty paljon. Ja, ja sitten liittyy tutkimuslupa-asioita niiden kuntien kanssa, keden sosiaalityöntekijöitä ja myöhemmässä vaiheessa asiakkaita toivotaan tähän osallistuvan. Niin tota, täällä THLn päässä on, ollaan selvitetty, että THLn Eettisen toimikunnan mukaan niin ei ole kysymys sen kaltaisesta tutkimuksesta, joka kuuluisi tämän, ää, eettisen toimikunnan lakisääteisten tehtävien piiriin. Siihen piiriin kuuluu sellaiset, missä käsitellään henkilötunnuksen takana olevia tietoja ja sitten toisaalta niin niiden tietojen toisiokäyttöä. Ää, sopimuksen varasia ja, ja aika ää, laajaa eettistä arviointia ja suunnittelua. Ja päätäntää vaativia asioita, niin tässä ei ole tämän eettisen toimikunnan puheenjohtajan mukaan tai käsityksen mukaan niin kyse sen tyyppisestä tutkimuksesta, mutta sitten ollaan kuitenkin päädytty pyytämään niin THL oman tämän työryhmän arvio tästä hankkeen tutkimussuunnitelmasta ja se ihan sen takia, että ajatellaan, että se myös sitten auttaa niitä lupaprosesseja siellä kunnissa, jos THL tämä tutkimuseettinen työryhmä on meidän suunnitelma hyväksynyt. Mutta tosiaan nyt sen lisäksi, että metsästän näitä kiinnostuneita sosiaalityöntekijöitä kunnista, niin ä, tarvitaan myös sitten se tutkimuslupa kaikista kunnista, joista sosiaalityöntekijä osallistuu tutkimukseen. Ja onkin pyytänyt siinä alueellisten hankkeiden apua. Ä, lähettää mulle mahdollisia tutkimuslupahakemuslomakkeita, mitä osalta hankkeista olen jo saanut. Lämmin kiitos niistä. Auttaa tosi paljon mun työtä, kun sitten pystyn täyttämään ja lähettämään oikeille tahoille suoraan, ettei tarvi googlailla ja nettisivuilla surffailla, että mistäköhän se mistäkin kunnasta löytyy. niin Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat jo lähettäneet, ja, ja sitten toivon, että muutkin alueet kykyjen mahdollisuuden mukaan niin auttaa mua tässä. Ja sitten, jotta marraskuussa päästäisiin käynnistään sitä, niin, niin tota, nyt tässä toistan tämän toivomuksen ja avun pyynnön, ja, ja sitten ää, varmaan vielä tulevissa hankekirjeissä siitä muistutetaan. No sitten kun on tänään oltu näiden käsitteiden kanssa tekemisissä, ja itsekin sitä tässä pähkäillyn nämä kuukaudet, mitä on ollut, että mikä nyt on sit sosiaalityön kannalta, niin Olennainen käsite ja, ja kansainvälistä kirjallisuutta lukiessa. Niin jotenkin mielen, että, että se, mikä sosiaalityön näkö, näkökulmasta tässä on olennaista, on se personalization eli, eli henkilökohtaistaminen suomeksi. Ja se ei ole suomalaisessa sosiaalityön kirjallisuudessa vielä kauhean, kauhean tuttu käsite, mutta, mutta siihen on kumminkin nyt päätynyt, koska ajattelen, että se ää, tulee lähimmässä sitä, sitä englanninkielistä käsitettä. Personalization ja se on myös sitten niin kuin vammaistutkimuksessa, mikä on toinen minun niin tutkimusorientaatiota lähellä, lähellä oleva asia. Niin yhteiskunnallinen vammaistutkimus ja sitten semmoinen ää, kriittinen sosiaalityön tutkimus ja, ja valtaistava sosiaalityö, niin, niin niiden kautta on tähän, tähän käsitteen valintaan päätynyt. Ja kuka sitten suomalainen sosiaalityön tutkija on, on siitä kirjoittanut, on Marketta Rajavaara? Ja, ja äh, hän kytkee niin henkilökohtaistamisen niin hyvinvointivaltion muutokseen ja, ja, ja sitten siihen, että aktiivinen kansalaisuus niin kuin tässä muutoksessa korostuu. Ja myöskin niin kuin, äh, vammaispolitiikassa ja vammaissosiaalityössä, niin, niin tämä jotenkin tämä aktiivinen kansalaisuus on viime. Kahden vuosikymmenen aikana ehkä korostunut, alkanut korostua myös Suomessa enemmän ja enemmän. Ja, ja siinä niin kuin just tämä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien. Eli tavallaan tämä vallan ja vastuun kysymykset niin on ne, mitkä minua myös tutkimuksen näkökulmasta kiinnostaa. No edelleen avaan nyt, koska mainitsin tämän Marketta Rajavaaran ja että hänen, hänen niin kuin tässä suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa näiltä osin, osin tukeudun, niin niin, ää, niin kuin tänään jo tuli esiin henkilökohtaisen budjetoidin osalta, niin myös henkilökohtaistamisen osalta niin ei ole mitään yksiselitteistä määritelmää, mutta rajavara toteaa, että se viittaa monenlaisiin keinoihin muovata asiakaskeskeisiä palveluja julkisella ja yksityisellä sektorilla. Ja ehkä niin kuin liittyen just tähän Suomessakin ja ylipäänsä Pohjoismaissa tapahtuvaan muutokseen, niin tämä, että puhutaan niin kuin, ää, julkisen ja yksityisen sektorin ää, palveluista niin on, on yksi olennainen muutos. Siellä on joku kommentti sanoo. No, on kysymys kautta kommentti Petri Kukkaniemeltä. Jonka, jonka hän on luvannut tänään välittää eteenpäin tutkimukseen liittyen. Eli vammaispalveluissa työskentelee vaativia eh, asiakaspäätöksiä tehdä monia sosionomeja. Toivotaanko tässä yhteydessä tietoja myös heiltä? No, mä, ö, tässä sosiaalityön tutkimuksessa keskityn nyt sosiaalityön tekijöihin. Ja toki niin kuin tässä hankkeessa, kun tutkitaan ja kehitetään monella sektorilla ja monella tavalla tätä asiaa, niin varmasti niin tulee myös sosionomien, sosiaaliohjaajien, eri ihmisten näkökulmia ja eri työntekijöiden näkökulmia esiin. Ja, ja tämä ei ole. Monesti helposti tulee sellainen, että kuka tekee vaativampaa työtä ja mistä on kyse, mutta että siinä niin kuin, vastuiden ja, ja vallan ja työtehtävien jaossa, mikä, mikä toistaiseksi on, on voimassa. Että, että Sosiaalityöntekijä on se, joka tekee niitä viranhaltijapäätöksiä virkavastuulla ja on, on myös se, joka jossain määrin pystyy ja on oikeus käyttää sitä harkintavaltaa päätöksenteossa. niin, niin tota noin, Sillä perusteella niin tämä tutkimus, mikä nyt on tämä ensimmäinen vaihe, niin kohdistuu nimenomaan vammaissosiaalityöntekijöihin. Ja siihen on, mut mä en nyt ehkä käytä aikaa, voin keskustella siitä asiasta kaikkien kiinnostuneiden kanssa niin erikseen ja voidaan miettiä, että millä, millä tavalla sitten tutkia näitä muita, muiden ammattihenkilöiden työtä, mutta, mutta tämä liittyy nyt niinku sosiaalityön tutkimukseen. Tää. Mitä nyt kerron? Ää, joo, eli henkilökohtaistamisesta sosiaalityössä olin, olin puhumassa ja, ja siitä, että Suomessa niin kun, ää, Suomen kielen käytössä tai käsitteenä se on, on opetussuunnitelmissa jo, jo niin kun tuttu. Ja myös kansainvälisessä kirjallisuudessa viitataan, että Suomessa niin kun on henkilökohtaistamista, niin kun tehdään opet opetus Puolella ja opetussuunnitelmien puolella ja sitä kutsutaan ihan yleisesti henkilökohtaistamiseksi, mutta jostain tai erinäisistä syistä se ei ole vielä sosiaalityössä yhtä lailla levinnyt. Mutta sitten Raja Väärä toteaa myös, että yksilökohtainen sosiaalityö on lähtökohtaisesti henkilökohtaista. Eli, eli hän sanoo, että se, että, että ei puhuta henkilökohtaistamisesta, niin ei tarkoita sitä, että, että Suomessa sosiaalityö olisi ei persoonallista, vaan, vaan tota, noin nimenomaan yksilökohtainen sosiaalityö voi niin kuin, mm, tarkoittaa just sitä samaa asiaa ja sitten mä vaan leikin sillä ajatuksella että voisko samaan lailla kuin sitä opetussuunnitelmiin liittyvää opiskelijan yksilöllisen opintopolun suunnitelmaa tai sen tekemistä kutsutaan henkilökohtaistamiseksi, niin miksei voisi kutsua vammaisen henkilön yksilöllisen palvelusuunnitelman tekemistä henkilökohtaistamiseksi. Mutta tämä on nyt tätä käsitteisiin liittyvää asiaa ja varmasti on argumentteja puolesta ja vastaan. No, sitten tähän oli vaan koonnut vielä sitä, mikä on mielestäni jo moneen otteeseen myös WebRepol-kyselyn kautta tullut esiin. Että ja, ja Rajavaara viittaa tässä sekä kansainväliseen että, että Suomessa niin kuin tapahtuviin muutoksiin, että, että se henkilökohtaistaminen ei mitenkään yhtenäinen uudistusidea, vaan, vaan niin kuin voi olla ihan ristiäviäkin tai vastakkaisia tavoitteita. Että, että toisaalta niin kuin tavoitellaan sitä asiakaskeskeisyyttä, eli pois järjestelmäkeskeisyydestä, mikä varmaan on niin kuin tässäkin hankkeessa yhteisesti ymmärretty. Ja, ja yhteinen ö, tavoite, että sitä tässä haetaan. Sitten toisaalta sillä halutaan vastuullistaa yksilö oman elämänsä suhteen ja vähentää pitkäkestoista riippuvuutta palveluista ja etuuksista. ja Siihen sisältyy sit jo se, että, että vastuuta oman elämänsä suhteen, no se on, se on hyvä, niin valtaa ja vastuuta, että saa itse päättää asioista, mutta sitten Pikkaisen sosiaalityöntekijänä sitten jo herää epäilys, että kun halutaan vähentää pitkäkeskotoista riippuvuutta palveluista ja etuuksista, niin monesti sanotaan vammaispalveluihin liittyen, että, että, se ei ole niin kuin, että sosiaalityön tavoite vammaispalvelussa ei ole, että ihmiset olisivat niin kuin siitä palveluista pois, vaan että ne saa ne riittävät palvelut, millä pärjää niin kuin elämässään ja mitä, mitä tarvitsee elämässään, jokapäiväisessä elämässään, että se ei välttämättä niin kuin vähene se palvelun etuuden tarve elämän kuluessa. Se voi muuttua ja, ja, ja se, että mitä se palvelu sisältää, muuttuu ajan myötä ja tässä puhuttiin nivelvaiheesta ja kaikkea muuta, mutta että, että tavallaan sinänsä se tavoite, jotenkin kuntoutetaan niin, että ei, ei enää tarvitsisi niin kuin vammaispalveluita, niin, niin, niin se on sitten taas, että pitääkö kustannusten vähetä, kun ihminen on pitempään ollut palvelujen piirissä niin sisältyykö siihen semmoista ajatusta? No, sitten toisaalta siihen ää, on liitetty, että mahdollisuudet vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja saada heidät mukaan yhteistoimijoiksi palvelutuotannossa. Tämä on myös sellainen, mitä on, on sosiaalityön hankkeissa viime vuosina vammaispalvelussa Suomessakin ajettu takaa, eli, eli erilaisia. ja Nyt tässäkin hankkeessa on niin kuin osallisuusryhmiä ja asiakasraateja ja eri tavoin niin kuin mukana ää, toimintojen kehittämisessä ja, ja tuottamisessa, niin ihmiset itse. Ja, ja sitten ää, puhutaan, että se voi myös toteutua niin kuin dialogisuutena siten, että asiakkaat, ää, ko, ää, asiakkaita konsultoidaan, että ammattilaiset ei niin kuin, tukeudu siihen omaan ää, tietoonsa, vaan ajattelee, että, että, että, että se, ketä tämä koskee, niin tietää parhaiten mitä mitä tarvitaan tai kuinka näitä palveluita tulisi kehittää. Mutta yleisimmin henkilökohtaistaminen kansainvälisessä kirjallisuudessa ainakin ja osittain myös näissä suomalaisissa aikaisemmissa hankkeissa, mitä, mitä Pauliinakin nosti noita käsitteitä esiin niin, tai käsityksiä, niin, niin ö, liitetään markkinaehtoisiin palveluihin ja keinoihin vahvistaa sitä kuluttajan valintaa, eli asiakas, niin kuin tämmöinen kulutta, kuluttaja-asiakkuus yhdistyy vahvasti tähän henkilökohtaistamisen ideaan. Mutta siis näillä, näillä tota pohdinnoilla tästä henkilökohtaistamisen käsitteestä, niin on lähössä sosiaalityötä, sosiaalityöntekijän työtä vammaispalvelussa suhteessa tähän henkilökohtaistamiseen ja henkilökohtaiseen budjettiin tutkimaan. No mitenkä? Ensimmäisessä vaiheessa, missä mä jo puhuin, niin ajatuksena on se, että sosiaalityöntekijät pohtii ja sanottaa vinjettien avulla henkilökohtaistamista nykyisen työnsä kontekstissa. Eli mitä se on tällä hetkellä, kun ei vielä ole sitä pohjaa, mutta niin kuin on tullut jo aikaisemmin esiin, niin henkilökohtaista budjetointia käytetään, sitä on kokeiltu. Ja henkilökohtaistamista voi ihan varmasti ei mikään estä sitä nykylainsäädännön puitteissa toteuttamasta omassa työssään. No mitenkä, niin sitä on tarkoitus näiden tämän tehtävän avulla tai, tai tutkimusasetelman avulla tutkia. Ja mitä vinjetti tarkoittaa? No se on lyhyt teksti, joka esittää tietyn asetelman tai kohtauksen ää, tapaus, tapauskuvauksen, mutta siihen sisältyy niin kuin joku henkilökohtaistamiselle otollinen asetelma. Ja, ja tässä tosiaan on tarkoitus näiden vignettien avulla niin käynnistää lukijan eli sosiaalityöntekijän ja, ja Siinä taas palataan siihen, että miksi sosiaalityöntekijän, niin minä haen tässä nyt niin kuin yhteiskuntatieteen, valtiotieteen maistereiden, laillistettujen sosiaalityöntekijöiden tapaa lähestyä henkilökohtaistamista vammaispalveluissa tällä hetkellä. Ja, ää, siinä on nyt ää, täällä THLn sosiaalityön ää, vammaissosiaalityön osaajien kesken työstetty, niin tota seitsemän sellaista erilaista kuvitteellista esimerkkitapausta, joiden avulla tämä ensimmäinen vaihe tutkimuksesta on tarkoitus, tarkoitus tehdä. Ää, tässä kohtaa tuli mieleen, että tuossa kahvilla oli, oli puhe siitä, että, että, ja, ja myöskin noissa ryhmätöiden purussa, että jotenkin ettei lukittaisi niin kuin ajatuksiamme vielä ja, ja, ja muuta. Niin helposti kun täällä nyt sitten tutkijan äänellä me esitetään joko niin Webropol-kyselyn alustavia tuloksia tai minä jotain käsityksiä henkilökohtaistamisesta, että olisi niin kuin, ää, vahva valmis käsitys, että näin tämä nyt on tai näin tämä näiden webropolien ää, näkökulmasta on ja näyttäytyy, mutta että, että se on tavallaan nyt, koitetaan kuvata sitä lähtötilannetta, että missä ollaan, missä, missä me ollaan nyt, niin sitten voidaan katsoa, että missä me ollaan vuoden päästä, kun on ne hallituksen esitysehdotus ja muut, muut asiat, näiden tutkimusten tulokset ää, selvillä. Eli, eli nämä kaikki, mitä me tässä vaiheessa esitellään, niin on enemmän niin kuin sitä syötettä takaisin sinne teille ja toisaalta niitä lähtökohtia, mistä, mistä täällä niin kuin THLn päästä lähdetään liikkeelle. Mutta tosiaan tämä, tämä olisi tämä sosiaalityön tutkimuksen ensimmäinen vaihe. Ja jos, jos kaikki menee hyvin niin marraskuun aikana niin tätä tehtäisi niiden teidän alueiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden kanssa. Ja, ja tota noin, siinä joulukuun yhdeksäs päivä oli ää, työskentelypäivä, missä on tarkoitus tehdä käsitetyötä, mutta sitten näiden sosiaalityöntekijöiden ää, kanssa, niin purkaa tämä kirjoitustehtävä tai käydä niin siitä vielä erikseen ää, ryhmäkeskustelu, että mitä siitä on, ää, kun on tutustunut niihin vastauksiin, niin, niin miltä se vaikuttaa. Ja sitten, että, että nämä vastaajat myöskin saa sitten vielä niin keskustella siitä, ja se aineisto myöskin, keskusteluaineisto sitten tallennetaan siihen tutkimuskäyttöön. Ja sitten, että mikä tarkoitus tällä nyt on koko hankkeen kannalta, niin, niin ää, tässä ensimmäisen vaiheen tutkimuksella saadaan sitä kuvaa, että millä tavoin sosiaalityöntekijät nyt voimassa olevien säädösten ja oman kokemuksensa valossa näkee henkilökohtaistamisen mahdollisuudet omassa työssä. Ja toisaalta saadaan sitten ää, tähän hanketyöhön takaisin sitä, sitä tietoa sieltä sosiaalityöstä. Että että mitä mahdollisuuksia ja esteitä työhön nykyisellään sisältyy. Mutta se oli se ensimmäinen vaihe näin lyhykäisyydessä. Ja sitten tosiaan niin kuin sanoin, niin ää, alkukeväästä tai siinä helmimaaliskuussa toivottavasti aikataulullisesti päästään näin eteneen, niin olisi seuraava vaihe, jossa sitten sosiaalityöntekijä ja asiakas ää, keskustelee yhdessä niistä avun ja tuen toteuttamistavoista ja, ja arvioi, että voisiko asiakas hyötyä henkilökohtaisesta budjetista ja millä edellytyksillä. Tämä on toisaalta sitä työtä, mitä niillä paikkakunnilla, jossa on joku ö, henkilökohtainen budjetointi mahdollisuutena käytössä jo nyt, niin varmaan tehdäänkin paljon, mutta sitten on paljon myöskin alueella ö, kuntia, missä, missä ei tehdä ja tavallaan ajatuksena oli, että tuo ensimmäinen tehtävä niin parantaisi sitä maaperää tai, tai pohjaa sitten käydä tämä keskustelu asiakkaiden kanssa. Mutta niin kuin tuossa muistaakseni ihan hankeoppaassa lukee, ja, ja erityisesti tämä on ehkä niin se kriittisin kohta, myöskin eettisesti arvioiden tässä tutkimussuunnitelmassa, että, että tota, että pysyy erillään se varsinainen asiakastyö ja sitten, että asiakkaat, ketkä osallistuu tähän tutkimukseen, niin on, on täysin vapaaehtoisia ja tietoisia, että tämä on niin semmoista heidän mahdollisuus niin vaikuttaa tähän palvelujen kehittämiseen ja, ja että se on selkeästi niin irrallaan siitä sosiaalityön asiakassuunnitelmasta ja, ja päätöksenteosta, että esimerkiksi niin pitämällä sitten tauko, jos muuten on ollut, ollut sosiaalityön tapaaminen siinä yhteydessä tai, tai vaihtamalla tilaa tai järjestämällä tämä tapaaminen ihan, ihan erillään siitä sosiaalityön asiakastilanteesta, niin, niin, tota noin, niin että toteutetaan tämä niin kuin sillain, että se on kaikille mahdollisimman selkeä, että mikä on niin kuin se tutkimustilanne ja mikä on sitten se asiakastilanne. Mutta tämä olisi se vaihe, missä saadaan sitä arvokasta tietoa toisaalta siitä asiakkaan kanssa käytävästä keskustelusta ja siitä, että miten vammaispalvelun asiakkaat itse näkevät sen mihin tarkoituksiin ja kuinka he voisivat omassa palvelusuunnitelmassaan tai, tai palveluissaan, niin hyötyä ää, henkilökohtaistamisesta yleensä, että olisi enemmän vielä henkilökohtaistettu se suunnitelma kuin nykyään, ja sitten ää, mahdollisesti henkilökohtaisesta budjetista. Ja sitten se kolmas vaihe, niin kuin sanoin, niin, niin ää, näiden sosiaalityöntekijöiltä ja sitten asiakkailta kertyneen tiedon kanssa paluu sinne alueellisiin hankkeisiin. Miksi siinä vaiheessa? No sen takia, mitä jo tänään tuli esiin, että kun ei oikein vielä ö, tiedetä, että mitä alueella ollaan, ollaan ö, tekemässä tai kuinka se etenee tai miltä se alkaa näyttämään, niin silloin keväällä jo tiedetään ja sit voidaan niin yhdistää sitä alueellista ymmärrystä siihen, mitä sitten tästä sosiaalityön prosessista sosiaalityöntekijöiltä ja, ja sosiaalityön asiakkailta on, on saatu. Niin yhteisessä laajemmassa alueellisessa fokusryhmäkeskustelussa. Ja sitten sellaisella alueella, missä on paljonkin toimijoita ja monista eri kunnista, niin mahdollisesti sitten useemmassa. Ja toivon sydämeni pohjasta, että silloin olisi jo semmoinen tilanne, että pääsen sinne alueelle jalkaantumaan ja tapaan teitä ja, ja seuraan siellä sitä keskustelua, mutta muuten sitten jatketaan näillä Etä yhteyksin tai, tai muuten niin kuin hygienisesti toimien. Mutta tämä on, niin mitä on, on suunnitteilla sosiaalityön tutkimuksen osalta. Ää no, nyt mulla pysähtyi. Lopuksi tästä patteri vai? Okay. Ei kun meni, joo. Ää ja, ja jos joku sitten ihmettelee, mitä kaikkea tällä, tai mitä tällä kaikella tiedolla Tehdään niin, ää, niin, niin, tietysti se sosiaalityön prosessin tarkastelu oli yksi ihan olennainen THL-näkökulmasta tässä, tässä tota hankkeessa. Ja, ja Tarkoituksena on saada selville, että mitä jo nykyisen lainsäädännön puitteissa on toteutettavissa, henkilökohtaistamista ja yksilöllisen palvelun järjestämistä ja minkälaisia ratkaisuja ja sitten toisaalta, että mitä. Hyötyä, tai minkälaisella niin HB-järjestämistavalla, niin, niin sitä pystyttäisiin sitten toteuttaa, mitä sinne hallituksen esitykseen tarvitaan, ja, ja toisaalta, että sitten mitä vaikutuksia siitä ää, asiakkaille ja sosiaalityölle olisi. Ja aineistoa tullaan sitten myös analysoimaan tieteellisiin tutkimusmenetelmiin, niin ihan tämmöisessä tutkimusjulkaisun muodossa myöhemmin. Ensisijaisena tavoitteena on tähän hallituksen esitykseen saada niitä vaikutuksia asiakkaille ja sosiaalityölle kartotettua. No sitten lupasin kertoa tästä taustamateriaalista. Eli niin kuin sanottiin viime, lähityöskentelypäivillä, mutta kaikki ei ollut paikalla, niin, niin Johanna mätä on, on laajan aineiston yhdessä meidän hanketoimiston Iironpäivin ja erityisesti Susannan kanssa tota, äh, koostanut ja, ja nyt se on esteettömänä ja kaikkien äh, saavutettavassa muodossa, niin siellä yhteistyötilassa käytettävissä. Tämä on nyt vain ihan nostoja siitä, mutta tämmöinen mainospätkä, että se on, on laaja aineisto, mikä, mikä tota noin, on tarkoitettu tähän Suomen HB-mallin valmisteluun ja alueellisten hankkeiden tueksi. Ja muun muassa seuraavista näkökulmista sieltä löytyy tietoa. Löytyy lainsäädäntöpohjasta, tarpeen arvioinnista ja, ja tuen ja palvelujen suunnittelusta löytyy esimerkkejä budjetin laajuudesta ja käyttökohteista, eli kansainvälisiä ja osittain sitten näitä, näitä tota Suomen aikaisemmista kokeilusta kerättyjä, budjetin hallinnointiin, käyttämiseen ja tukeen liittyvää asiaa, budjetin rahaliikenteeseen ja verotukseen liittyvää asiaa, asiakaskokemuksia ja sitten arvioinnista ja seurannasta. Ja nämä oli sellaisia, mitä täällä hanketoimistossa oli arvioitu, että olisi, olisi tärkeää niin koota näistä asioista sitä tietoa meidän ja teidän työskentelyn pohjaksi. Ja Suomen mallin kehittämistä niin pitää joka tapauksessa tarkastella näistä edellä mainituista näkökulmista. Ja, ää, se, no, tässä kutsutaan sitä diapaketiksi sen takia, koska sen diapaketin taustalla on vielä paljon laajempi niin kuin aineisto, mikä on myös teidän löydettävissä sen diapaketin, eli sen PowerPoint-setin taustalta. Mutta, mutta siihen on, on yli 200 diaan niin koottu tosiaan tietoa Englannista, Irlannista, Skotlannista ja Australiasta ja sitten myös näistä ää, suomalaisista, aikaisemmista suomalaisista aineistoista. Niin keskeisiä asioita nostettu tuohon. Ja sitten tosiaan löytyy ne tausta, taustatiedot ja, ja esimerkkejä, mitä, mitä hanketoimistoja Johanna nämä Saho on sinne, sinne sitten pohtinut, että kuinka esimerkiksi voi, voi tätä jatkokehittelyä tehdä. Ja tässä on vain lyhykäisyydessään se sisällysluettelo ja sitten kun teillä itsellä on se powerpointti edessä, niin, niin eikö niin, että noita sisällysluettelon kohtia klikkaamalla pääsee aina sinne, sinne kohtaan siitä aineistosta, ettei tarvitse kahlata kaikkia läpi, jos haluaa mennä suoraan tietoa englannin mallista kohtaan, niin tuosta kuutosesta klikkaamalla pääsee siihen, mutta tosiaan taustatietoja, tiivistelmä niistä muiden maiden malleista, nostoja suomalaisista aineistoista, joita varmasti voi olla erilaisia raportteja ja opinnäytetöitä muitakin, mutta, mutta siinä on tämä STM-palvelusetelykokeilu, HB-hankkeet, HB avainkansalaisuuteen hankkeet, avain hankkeet ää, tiedän mitä tahdon projekti, Citran raportti vuodelta 2019, Sitralta oli myös muita raportteja, ää, THLn muistio vuodelta 2014, mikä oli tuohon vammaislainsäädännön valmisteluun liittyvä. Sitten tietoa Irlannin, Skotlannin, Englannin Australian mallista. Ja esimerkkejä HB-ajattelun soveltamisesta ja, ja sitten linkkejä näihin aineistoihin. Eli, eli tosi info, infopaketti meidän ja, ja teidän käytössä. No sit tässä oli vain niinku esimerkkejä, mitä Pauliina oli, oli nostanut, että voi esimerkiksi käydä näitä suomalaisten aineistojen yhteenvetoja läpi ne, kenelleen. ne ei ole jo entuudestaan tuttu, että kaikki ei ole ollut niissä aikaisemmissa hankkeissa mukana, niin, niin jos haluan nopeasti päästä niihin, niihin tutustuun tai, tai esimerkiksi käyttää niitä omassa alueellisessa työskentelyssään jonkun ryhmän kanssa, niin, niin, niin sillain voi täältä nostaa. Nämä on nyt ihan meidän yhteistä, yhteistä pääomaa. Ja, ja tota, voi myös niin kuin käyttää sen pohtimiseen, että hetkinen, että no meillä ollaan kehittämässä just tätä osaa, esimerkiksi tarpeen arviointia tai, tai budjetin ö, määrää tai, tai palvelusuunnittelua, niin, niin sitten valita ja katsoa, että mitä muissa maissa on sen osalta tehty ja voisiko sitä jotenkin soveltaa tai hyödyntää meillä. Ja paljon tosia niitä linkkejä, joiden avulla voi etsiä myös lisätietoa tarpeellisista asioista. Ja, ja paljon myös niinku ihan tutkimustietoa, artikkeleita, joita erityisesti nyt sit Pauliina täällä meillä tulee, tulee jatkossa vielä hyödyntää. Sitten siellä on niinku tätä sanastoa, mistä oli aamun alkajaisiksi puhe niin on rinnakkain osassa dioista tätä englanninkielistä ja suomenkielistä sanastoa, mikä sitten helpottaa tavallaan sitä, että jos miettii, että mitä, mitä nyt joku Skotlannissa käytetty käsite tarkoittaa, niin, niin me ollaan sitten niitä osittain ihan käännätetty, jotta, jotta saisi suomenkielellä sen, sen täyden ymmärryksen, että kuinka, kuinka asia on jossain muualla ratkaistu. Ja toisaalta antaa niitä näkökulmia ja vertailupohjaa siitä, että, että miten ja tuossa on nyt rinnakkain nuo käsitteet, henkilökohtainen ja yksilöllinen budjetti on, on näissä maissa toteutettu. No sitten kannattaa muistaa se, että, että niissä maissa, mitkä tässä on, on nostettu, niin on, on lähtökohdiltaan sitten tämä tää palvelujärjestelmä. Niin, niin tota noin, eroa tästä, tästä Suomen järjestelmästä, niin kuin, niin kuin alkuun jo, jo sanottiin. Niin lähtökohdiltaan erilainen, mutta että mitä, mitä niissä ideoissa on sit semmoista, mitä, mitä halutaan ja, ja kannattaa tänne tuoda. Ää, joo. Sitten ää, viimeisenä kohtana Pauliina oli tuossa, miten diapakettia voi hyödyntää, niin laittanut tuon, mitä mekin täällä tullaan tekemään. Eli katsoo, että pohtia, että millaisia mahdollisuuksia, uhkia, vahvuuksia ja heikkouksia tietyt käytännöt sisältävät. Ja, ja ne mahdollisuudet, uh, uhkat, vahvuudet ja heikkoudet on, on ö, ihmisille varmaan siitä tuttu, jos on SWOT-analyysin kanssa ollut joskus tekemisissä, eli, eli lähdetään niin kuin perkaamaan ö, niitä niitä vähän systemaattisemmin, jotta sitten saadaan Suomen mallista semmoinen kestävä ja, ja tota noin, uhkia, uhkia torjuttua ja, ja vahvuuksia ja mahdollisuuksia parhaalla tavalla sitten hyödynnettyä Suomen mallissa. Eli sitten nämä ä, syksyn jatkotyöskentelyyn evästykset. Sen lisäksi mitä nyt, nyt kerroin sosiaalityön tutkimussuunnitelmasta ja mainostin tätä tätä kansainvälistä materiaalia teille, niin seuratkaa edelleen ja kun tulee uusia työntekijöitä, niin, niin ohjatkaa heidät heti välittömästi sinne yhteistyötilaan. Hankesivuille siis ja, ja hankekirjeitä lukemaan ja niihin reagoimaan, jos siellä jotain ö, pyydetään tai toivotaan, niin, niin vastatkaa mielellään, niin tiedetään, että että, että mitä teille kuuluu ja miten, miten siellä menee. Ja sitten mahdollisuuksien mukaan tietysti tuo hanke kahveille osallistuminen. Et siellä vaihtelevasti meidän hanketoimistosta päivystää Iiroa tai Miraa, Susannaa, Päiviä, Paulinaa, minä tai, tai noin, on vissiin siellä välillä ollut sosiaalityötä täältä sitten edustamassa. Niin, niin, niin sinne vaan kysymyksien ja ihmetyksien kanssa ja toisaalta myöskin jos halutte niin hankekirjeessä nostaa omasta hankkeesta jotain ajankohtaista esiin, levittää tietoa tai, tai tota noin, kysyä muilta, niin, niin, niin se on yksi, yksi tapa myöskin toimia. No sitten täältä niin THL:n päästä tai tämän valtakunnallisen hankkeen ja työskentelyn näkökulmasta, niin, niin asiat rytmittyy niinku Päivi sanoi, ainakin kahdeksan yhteistyöpäivää on vielä edessä ja niiden välissä sitten tehdään tätä tutkimus- ja kehittämistyötä täältä meiltä päin ja te teette siellä alueilla ja sitten näillä päivillä niin törmäydytään ja varmaan kehitetään vielä, vielä tota interaktiivisempia tapoja kuin tänään oli, oli lyhyt Teams-työskentely, mutta että jos tällainen etänä yhteistyön tekeminen jatkuu, niin, niin, niin varmasti niin kuin niitä, niitä keinoja jatkossa ja, ja vuorovaikutusta niin kuin ihan sen kehittämisen ympärillä niin, niin vahvistetaan. Mutta ollaan saatu sitäkin palautetta, että kaikkialla ei ole vielä kaikki ihmiset rekrytoituna eikä aloittanut, niin, niin, niin ei niin kuin että joudutaan eteneen sen mukaan, mikä on, on tarkoituksenmukaista myös, että on oikeat ihmiset tekemässä sitten oikeita asioja. Näiden yhteistyöpäivien ohjelmat tarkentuvat yhteistyötilaan aina päivien lähestyessä, kun saadaan vahvistettua puhujia. Pyritään saamaan aina jotain ulkopuolistakin inspiraatioa ja, ja hyvää puhetta, niin kuin tänään oli, oli tota Katri ja huomenna on tulossa puheenvuoro. Niin Niihin toivotaan, että kutsutte erityisesti niihin niin alueelta muitakin kuulijoita. Nämä ovat ihan niin kuin kaikille siinä mielessä avoimia nämä luennot, mutta sitten taas tähän ö, yhteiseen työskentelyyn, niin tietysti hankkeessa jotenkin mukana olevat ihmiset niin, niin erityisesti. Ja merkatkaa niitä päivämääriä. ne on jo tiedossa varmaan ne kahdeksan seuraavaa yhteistyöpäivien päivämäärää niin kalentereihinne. Ja, ja kuukauden kuluttua, kun seuraavan kerran nähdään, niin, niin teemana on nimenomaan tämä HBn haasteet ja mahdollisuudet. Että me jatketaan siitä Webropol-kyselystä tiedon louhimista, että et mitä, mitä siellä niin kun havaitaan näistä haasteista ja mahdollisuuksista ja samaten niin kun siitä kansainvälisestä aineistosta, jotta päästään niin kun sitä Suomen mallia ää, rakentamaan sitten sitäkin kautta. Ja sitten on tämä mallinnukset, eli mitä, mitä esimerkiksi ajatellaan, että se Suomen malli voisi olla, niin sitä, sitä täällä THLn päädyssä myöskin työstetään, että lähetetään teille tämmöisiä lainausmerkejä, mallinnuksia tai prototyyppejä sitten, että mihin, mihin ajattelette, että teidän näkökulmasta olisi niin kuin helppo tai mahdollista kiinnittyä, ja ne ei taas ole mitään niin kuin valmiita sitten, vaan nimenomaan tämän työskentelyn, työskentelyn pohjaksi. Ja, ja että, että niiden avulla päästäisiin niin lähemmäksi sitä, että mitä, mitä me yhdessä niin ajatellaan tai että mitkä vaihtoehtoiset mallit. Voihan se olla niinkin, että hallituksen esitysehdotukseen sitten tulee rinnakkaisia vaihtoehtoja, niin kuin Päivi jo aamulla sanoi. Ja myös niin se teillä alueilla syntyvät ideat ja mallit halutaan tähän työskentelyyn mukaan, että ilman muuta taas niin matalalla kynnyksellä niin heittämään niitä tänne päin, että ei niin, että, että et sitten kun meiltä tulee joku ehdotus, niin, niin, niin, niin tämä on ihan huono, meillä olisi ollut paljon parempi, niin kertokaa il, ihmeessä se, se hyvä malli tänne näin, niin me otetaan se sitten ja laitetaan kaikille, kaikille parastettavaksi. SWOT-analyysin tota, avulla ainakin lähdetään sitten tarkistelemaan niitä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia, uhkia ja liittyen, niin kuin nyt tämän päivän teemana on ollut käsityksiin, kokemuksiin ja jatkossa myös niihin malleihin.